Jurnalistul Ion Cristoiu oferă detalii incendiare despre poza lui Sebastian Ghic cu Laura Codruca Covesi, se vede butoaiele din cram. Interviul realizat de Ion Cristoiu cu fostul deputat fugar, Sebastian Ghic, a produs un adevărat haos în lumea politică, dar sublinierea e în justiție. Jurnalistul oferă acum detalii incendiare despre celebra poza pe care Ghiicar avea-o cu subliniere Fadna, Laura Condruca covesi În direct la România TV, Cristoiu a spus și aceasta ar fi o poză destul de veche, din tinerecea celor doi. Eu am blestemul pozelor pe care îl fac cu politicieni. Cine sunt în fotografie? E o poz la Ghica -ca cram, se vede acolo butoaiele. O poz de nunchi. De ce fuge covesii de ceva din tinerețea ei? a spus Cristoiu.